Budu mluvit velmi krátce a později budeme mít čas na prorokování modlitby a uvidíme, co bude Duch Svatý dělat. I was years old. Když mi bylo osm let, seděl jsem v obýváku s rodiči, tam, kde jsme bydleli. A slyšel jsem hlas Boha, který byl tak jasný jako hlas normálního člověka. Můj táta byl pastor, letniční církve. Velmi náboženské církve. Velmi náboženské církve. Byl seděl jsem v křesle, 8 let, bylo mi osm let. a Bůh řekl: I have Povolal jsem tě, abys byl kazatelem, učitelem. Povolal jsem tě, abys byl prorokem pro národ. Pošlu tě do celého světa, abys tam oznamoval mé slovo. To bylo to poslední, co jsem chtěl slyšet. Vůbec to nebylo moje přání. Nechtěl jsem být ve službě. Chtěl jsem udělat kariéru. Chtěl jsem být úspěšným podnikatelem. Nikdy jsem nechtěl kázat. Ale víš, můžeš běžet tak daleko a tak rychle, jak chceš, ale Bůh je stejně rychlejší. Dostal mě a chytil mě. Něco vám vysvětlím. Mluvím o věcech se své zkušenosti. Nevím, jestli existuje služba, která je těžší než služba prorocká. Je to nejbolestivější služba, k jaké by tě Bůh mohl povolat. Řeknu vám proč. Miluji to, co dělám. Rád sloužím Ježíši. Z celého svého srdce. Možná, že Dennis nemá takovou zkušenost, ale já mám. Žijí s chronickou neustálou bolestí v srdci. Stále vidím některé věci v budoucnosti, a žijí v takovém napětí, způsobeným mou touhou dostat se na toto místo, jak tam dojít a jak tam vzít sebou boží lid. Je to taková neustálá bolest, taková myšlenka, že vím, kde bychom měli být, ale ještě tam nejsme. Před několika lety jsem měl 21 denní půst za Polsko. Byl to takový moment, kdy jsem si řekl, pane, myslím, že je čas, abych se přestal zapojovat do věcí, které se dějí v Polsku. Jsem do Polska, jezdím už 15 let. Tato myšlenka se ve mně objevila ne proto, že bych přestal mít rád Polsko. Ale můj život se náhle stal komplikovaným a velmi rušným. Teď žiju na druhém konci světa. Řekl jsem, pane, myslím, že nadešel čas, abych se z Polska stáhl. A začal jsem 21 denní půst. Poslední den mého půstu jsem měl prorocký sen. V tomto snu jsem viděl Polsko. Polsko jako zemi zaslíbené. Viděl jsem celou armádu lidí stojících na hranici na okraji této země zaslíbené. Byl to polský lid. Vy, vás jsem tam viděl. Ten sen byl srozumitelný, velmi jasný. V tom snu jsem viděl, že země zaslíbená patří těmto lidem. Ale nikdo ji nevzal. Ti lidé stáli na hranicích země a jejich meče a štíty byly spuštěny. Meč slova a štít víry. And God said in the dream. Bůh mi řekl ve snu, zvedni svůj meč, zvedni svůj štít a zmocni se své zaslíbené Now, země. Let me explain something to you. Chci vám něco vysvětlit. Očekáváme, že Bůh navštíví Polsko. že Bůh navštíví Polsko. Ale Bůh čeká na vás na chvíli, kdy navštívíte svůj vlastní národ. Věděli jste o tom. Nečekejte už na Boha. On čeká na vás. V Biblii je takové místo, které působilo v mém srdci velmi dlouho. Je to Římanům 8:19. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví Sláva Boží. You know, Víte, co znamená slovo stvoření? It's the same Greek word when Jesus said, "Go and preach the gospel to all, every creature." Je to stejné slovo, které nacházíme v Ježíšově příkazu, když řekl, jděte do celého světa a každé evangelium celému stvoření. Kdo a co je to no celé stvoření? Pro nás jsou to lidé v Polsku. Lidé, kteří neznají Ježíše. To je to stvoření. Podívejte se, co je tady opravdu napsáno. Celé stvoření, všichni lidé v Polsku, kteří ještě neznají Ježíše, toužebně vyhlíží zjevení slávy Božích synů. Nevědí, na co čekají. V hloubi jejich srdcí je pláč. Volání: Já něco chci. Ale nevím co. Snad najdu to uspokojení v alkoholu. Snad najdu to uspokojení v penězích, nějakých materiálních věcech. Možná ve vztazích. Možná v sexu. V drogách. V čemkoliv. Něco hledají, ale netuší, co vlastně hledají. Čím více a více se snaží najít něco, co hledají na nesprávných místech, tím více je to frustruje. Po celou dobu jejich srdce volají. A tady jsme my, křesťané kteří voláme, pane, navštívíš Polsko? A Bůh říká, už jsem to udělal, když jsem tě zachránil. Ty se musíš zjevit, projevit. Všichni čekají, až se projevíš jako pravdivý syn Boží. Všichni čekají, až se projevíš jako pravdivý syn Boží. Když čekají, až se my, synové Boží, projevíme, když se projevíme skutečně jako synové pravého, živého Boha, pak Polsko zažije to navštívení, na které čekáme. Nečekejte, až Bůh něco suverénně udělá. Probuzení přicházejí, odchazejí. Bůh chce udělat něco, co přetrvá. Co přetrvá až do dne, kdy se Ježíš vrátí pro svou církev. To je ta manifestace, zjevení se tebe a mě jako pravých božích synů. Víte, je to trochu jiné. My čekáme, až se projeví, zjeví někdo jiný. Čekáme, až se Bůh ukáže, nějak projeví. A Bůh čeká na nás, až my se projeví. Bůh říká, kde jsou moji skuteční synové, kde jsou moje skutečné dcery? Povstaňte v autoritě. Když zapomenou sami na sebe, když konečně očistí svou lásku Agapé ze skrytých motivů lásky Eros a začnou kráčet tou jednoduchou cestou lásky Agapé? Kde jsou ti, kteří řeknou, Budeme následovat berámka, kankoli nás vezme, i kdyby nás to dovedlo k smrti. Kde jsou ti boží synové? Kde jsou ti synové boží, kteří nežijí pro sebe, ale žijí pro cíle, které jsou větší než oni sami? Některým z vás jsem to řekl již dříve. Bůh mi řekl, Bůh se mnou mluvil o těchto věcech. Jaký je přímý vztah mezi tím, jak žijeme a naší smrtí? Chci žít radikálně a umřít radikálně. Někdo mi nedávno řekl, Reinhardt, slyšel jsem, že jsi říkal, že tvou největší touhou je zemřít jako mučetník. Říkám ano. A ten člověk se mě zeptal, a víš, že jsi povolán takhle zemřít? Řekl jsem, ne. Věřím, že každý křesťan je povolán zemřít jako mučedník. Je to povolání každého věřícího. Víte, my chceme pro něj žít, ale nechceme pro něj zemřít a to nedává smysl. Z 12 apoštolů jedenás bylo umučeno. Co nám to říká? Dvanáctého se také pokusili zabít, ale přežil. Poslali ho na ostrov Patmos. A tam obdržel zjevení Ježíše Krista. Jsme povoláni, abychom byli božími syny, bez ohledu na to, kolik nás to bude stát. A dnes ráno jsem vám říkal, že jsem nikdy nepotkal sobeckého muže, který by byl šťastný. Na takovém úplném odevzdání je něco úžasného, co je těžké popsat, co nám přinaší úžasnou radost. It's because God put this inside of us. Je to proto, že to Bůh vložil do nás. Zasel do mě věčné semeno. Nejsem občanem Brazílie, Rakouska, ani Polska. Jsem občanem nebe. Věřte mi, byl jsem tam a opravdu existuje. Chci žít pro věčnost v nebi, nechci žít pro těch 60, 70, 80 let na zemi. Polsko čeká, až se objeví pravý synové Boží. Každý křesťan zná 2. Korinským 5.17. Co je tam napsáno? Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo? Hle, je tu nové. Víte, co znamená to slovo nové? Znamená to něco, co ještě nebylo. Nikdy předtím to neexistovalo. Víš, že když tě Ježíš Kristus zachránil, udělal z tebe úplně nové stvoření. Stvořil tě jako něco, co nikdy neexistovalo v lidské rase. Učinil tě svou dcerou, svým synem, někým, kdo nese jeho boží DNA. Chce, abychom žili tak, jako žil Ježíš. Mám rád apoštola Pavla a jeho dopisy, ale není mým vzorem. Miluji příběh Eliášova života, ale také není můj hrdina. Mám pouze jeden vzor a tím je Ježíš Kristus. A pro něj jsem všechno bral jako ztrátu. Chci být zjeveným synem Božím na každém místě, kde budu, na každém letišti, kde se nacházím, na každém místě, kde bude stát moje noha. První Janova 2:6 říká: Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on nosili se takové narámky na ruce, kde bylo napsáno, co by udělal Ježíš. Řeknu vám, co by Ježíš udělal. Ježíš by šel do ulic Polska, začal by hlásat evangelium, uzdravovat nemocné a vyhánět démony. Nehrál by nějaké církevní hry. Sure Můžete si tím být jistí. Takhle by jednal. Protože to tak dělal, když žil na zemi. Amen. Čteme v Biblii, že když říkáme, že v něm žijeme, máme jednat jako On. Jak jednal? Listen, I've seen the Poslouchejte, viděl jsem sklize. Před 30 lety jsem měl otevřenou vizi. Viděl jsem tu vizi sklizně, o které mluvil Pavel. Viděl jsem to velmi jasně svýma široce otevřenýma očima, jako bych se díval na film. it to happened yet? Proč se to ještě nestalo? Není to chyba Boha. Nestalo se to proto, protože boží synové se zatím neobjevili. Protože náboženství zaslepilo naše oči. Protože věda o klerikalismu stoupila do církve, a je to věda naprosto ďábelská a zničila církev. My jsme vytvořili rozdíl, propast mezi velkým Božím mužem a námi, kteří nejsme nic. Takové myšlení je inspirováno přímo peklem. Bůh chce, aby se každé jeho dítě projevilo jako pravý boží syn. Do této skupiny patříš ty. Polsko na to čeká. Víte, když jsem viděl sklizeň, když mi Bůh dal tuto otevřenou vizi, víte, co jsem tam viděl? Mladé a staré. Děti, mládej, starší lidi. Ti lidé kázali evangelium, uzdravovali nemocné, vyháněli démony a nikdo z nich se nestaral sám o sebe. Nobody was fighting for position. Nikdo nebojoval o nějaké pozice. Nobody cared to be Nikoho nezajímalo, aby byl důležitý. Chtěli jen, aby Beránek dostal svou odměnu. Toto je pokolení, které Bůh probouzí. Toto je generace, kterou Polsko čeká. Máme chodit jako Ježíš. Podívejte se, jak to dělal. Jan 3, 13. Co zde čteme? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Ježíš zde mluví o sobě. Ježíš chodí po zemi a mluví sám o sobě. Podívejte se, jak dokončí tuto myšlenku. Je to syn člověka, který je v nebi. Není to v polském překladu. V ničem jiném, než ve staré granské Biblii. Není zde napsáno syn člověka, který bude v nebi. Ale syn člověka, který je v nebi. Představte si to. Máme Ježíše a Ježíš říká, ještě nikdo nevystoupil do nebe kromě mě, který jsem sestoupil z nebe a který jsem stále v nebi. Co? Cože? Vědí? Nejsi v nebi, jsi tady, můžu se tě dotknout. Jsi tady. Ježíš říká, ano, to je pravda. Žijí v nebi i na zemi zároveň. Vidím, co otec dělá, protože jsem s ním v nebi a zároveň jsem na zemi. Nebe je můj skutečný domov a tady na zemi jdu jen na procházku, jen se tady procházím. Ježíš žil v nebi, zatímco chodil po zemi. 17. Podívejte se, co dalšího je v Evangelium Jana v 17. kapitole. Jan 17.24. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slavu, kterou jsi mi dal. Oni byli s ním tam, kde byl. Jestli učetníci byli s Ježíšem tam, kde byl, tak proč požádal svého otce, aby byli s ním tam, kde je? Ježíš nechtěl, aby učetníci byli s ním na zemi, protože oni už s ním byli. Chtěl, aby se učetníci naučili žít ve dvou dimenzích současně, na nebi i v nebi. To jsou zjevení Boží synové. Když žijeme zde na zemi, můžeme zároveň žít v nebi. Mohl bych se s vámi podělit o všemožné možné věci, které by rozbily mnoho teologických stereotypů a způsobu myšlení, ale nebudu to dělat. Jednoho dne, až budete zralejší, vám o tom řeknu. Ale něco vám prozradím. Stále chodím do nebe. Debbie ví. Pokud jsou dveře do mé kanceláře zamčené, je lepší, aby je nikdo neotvíral. Ona to ví. Víš, že pokud v domě náhle dojde k požáru a já jsem v této místnosti a dveře jsou zamčené, mám mě tam nechat. Co dělám v tom pokoji? Prostě sklouzávám do nebe a zase zpět. Musíme se naučit, že můžeme žít v těchto dvou dimenzích současně. Duchovní svět je skutečný. To je realita, která existuje. Pamatujte, co řekl Denis. Musíme se podívat nahoru, musíme změnit náš způsob myšlení. Mnoho křesťanů se dívá na svůj život z přirozené pozemské perspektivy. Ale jsme přece občané nebe. Neskoušej žít svůj život na Zemi pouze na základě této pozemské dimenze. Začni takto. Ježíši, toužím zažít nebe každý den, kdy jdu s tebou. Víte, jak jsem se naučil to dělat? Před mnoha lety jsem konečně nechal Debbie přijít do mé modlitebny. Bydleli jsme tehdy ve státech. Debbie vešla do místnosti a řekla, co je to tady to všechno zlaté na to vlase. Řekl jsem jí, promiň, ještě jsem dnes nevysával. Zvedla to ze země a říká, to je skutečné zlato. Říkám, ano, já vím. Vysávám tady každý den. Říká, seber to zlato a dej je do nějakého čbánku. Říkám, proč bych to měl dělat? Zítra to bude zase na mě. Přece mohu přinést zlato z nebe na zem. Každý den byla hné modlitevně podlaha pokrytá zlatým strachem. Bylo tam hodně zlata. Byly to takové hrudky zlata, které byly velké, asi jako malá mince. Jsou v nebi ulice ze zlata? Představ si, co se stane, když jdeš po ulici v nebi, která je ze zlata. Když se stoupíš na zem, tvé podrážky bod jsou plné zlatého prachu. So my room was full of gold dust. Můj pokoj byl každý den plný toho zlatého prachu. He, who in him, will live as he did. Ten, kdo v něm žije, má žít jako on. Ježíš žil v dimenzi nebe a země zároveň. Žil jako zjevený boží syn. On je prvorozený z mnoha bratří. On stvořil, povolal k životu úplně novou rasu, existenci, stvoření, Patřím k ní já, Ela, Reiny, Denis, Esther, ty povolal k životu, stvořil tuto novou razu. Teď celé Polsko toužebně křičí, prosím, projevte se. Zbavte se své nevíry! Zbavte se svého přirozeného pozemského způsobu myšlení. Začněte myslet v jiné dimenzi. Včera Denis mluvil o jisté věci, kterou zažívám už 30 až 35 let, kudy chodím. It's a mystery, but it's a reality. Je to tajemství, je to skutečné tajemství. Je to tajemství zvané hlad. Hlad je něco, co mi umožňuje žít v nebi. Lidé, kteří mají hlad, zažijí nebe na zemi. Lidé, kteří mají hlad, se dotknou Ježíše. To Lidé, kteří mají hlad, nebudou nasyceni, dokud nezažijí takovou úroveň života, jakou všichni chceme. Don't wait for God, born, feed you. Nečekej na to, až Bůh vezme žíci a nakrmí tě jako miminko, jako dítě. Stop waiting for God. God is waiting for you. Přestaň čekat na Boha, Bůh čeká na tebe. Bůh už udělal všechno. Je dokonáno. To řekl Ježíš. Bůh už udělal všechno. Stvoření čeká na naši odpověď. Jak moc jsi zoufalý? Víš? Od dětství jsem vždy toužil být radikálním Ježíšovým učedníkem. Ale na konci roku 2016 se v mém životě něco změnilo. Po celý rok 2016 jsem cítil v mém duchu takové vzrušení. It's something switched. Něco se změnilo. Měl jsem tak velkou touhu vidět zjevení Božích synů, že jsem ztratil zájem o cokoliv, dokonce i o milování se svou ženou. Přestal jsem chtít dobré víno, jakékoliv hezké věci, které jsem dělal. To všechno pro mě ztratilo smysl. Stvoření s touhou očekává na nás, až se objevíme. Jsme součástí té generace, o které prorokoval Paul Kane. Paul Paul Kate byl mocný prorok, který prorokoval o této konkrétní generaci. O generaci, která uvidí sklizeň miliardy duší. Když Generace, která bude sledovat, jak se stadiony plní lidmi, jak slepí vidí a chromí chodí. Já chci být součástí této generace. Musím být součástí této generace. Nedokážu si představit žít a nezažít to. Víte, to usnadňuje půst. Opravdu je tak jednoduchý, na protože najednou se v tobě objevuje touha, která převyšuje jakékoliv touhy jíst, jakékoliv potěšení, čehokoliv jiného. Ale řeknu vám, co jsem se naučil. Naučil jsem se rychle reagovat na sebemenší dotek, pohyb Ducha Svatého ve mně. Moje žena a já teď žijeme odděleně. Většina z vás mne zná, víte, že jsme šťastný manželský pár. Potřebuje se rychle naučit portugalsky a v našem městě jsme nenašli učitele. Rozhodli jsme se, že se asi na půl roku přestěhuje do jiného města, aby se tam intenzivně učila jazyk. Občas ji vidím. Jednoho dne jsem seděl doma, žehlil jsem si oblečení a pocítil jsem takový dotek Ducha Svatého. Dotek šťouhnutí Ducha Svatého, který říkal, já chci více tebe. Ihned jsem vypnul žehličku z elektřiny. Běžel jsem do mé kanceláře, zavřel jsem dveře a padl jsem na tvář. Začal jsem volat, pane, chci tě víc než cokoliv jiného na světě. Nechci promarnit jediný okamžik mého života. Chci být zjeveným Božím synem. Nechci sedět ve vězení Eros. Nechci jen sledovat, jak tato generace plní stadiony a jak kromi chodí. Já chci být toho součástí. Víte, co je úžasného v tom všem? Pokud se naučíte žít takovým způsobem, nezestárnete, omládnete. Cítím se tak plný energie, tak silný, jako by mi bylo 21. Je ve mně něco, co nikdy neopustím. Budu zjevený Boží syn. Je mi jedno, kolik mě to bude stát. Pokud mi zítra Bůh řekne, tvoje služba skončila, zamknu tě v nějakém karavanu na nějaké hoře v zapadlé díře, budeš tam sám, já budu nešťastnější člověk na zemi. Paul said, I count everything for poop. Pavel napsal, že všechno považuje za odpad. That's the Greek word. It's This, extrament. To řecké slovo, které překládáme jako odpad, je experiment, čili hromádka. Chci poznat Krista. Chci poznat a zažít Krista. A moc jeho zkříšení. Ne jsme vlastní spravedlnosti, ty. ale ze spravedlnosti, která pochází od Krista skrze víru. Chtěl bych se tě zeptat. Zda chceš být součástí této generace? Zda chceš být součástí této generace? Budeš muset odevzdat všechno, bude tě to stát všechno. Bůh tě může zítra požádat, abys odevzdal něco, co je pro tebe dnes nejcennější. Nebo možná ne. Ale může, nevím, co udělá. Nevím, nejsem Bůh. Ale otázka zní takto. Nejen, zda chceš být součástí této generace, ale zda chceš být součástí této generace bez ohledu na cenu, kterou zaplatíš. Chceš? Může tě požádat o něco, co máš. Může tě požádat, abys zavřel církev, kterou vedeš. A nechal odejít některé náboženské lidi. Můžete požádat, aby umožnil ostatním lidem dělat to, co mají dělat. Nevím, o co tě požádá, ale viděl jsem zemi zaslíbenou. V té vizi jsem viděl Poláky se spuštěným mečem a sklopeným štítem a plakal jsem mnoho dní. Vyzývám vás, prosím vás pro Boží milosedenství, pozvedněte své meče, pozvedněte své štíty a převezměte zaslíbenou zemi. Zbavte se, pohřběte své výmluvy. Složte své sobecké, soběstředné touhy na oltář a dovolte jim tam zemřít. Odevzdejte Bohu všechno, abyste byli součástí této generace. Řekněte, Ježíši, já to chci. Je mi jedno, kolik mi to bude stát. Ježíši, nauč mě, jak vcházet a odcházet z nebe. Nauč mě, jak být součástí této generace. Této generace na její objevení čeká celé Polsko. Přestan si stěžovat na Polsko, stěžování si je příznakem nevíry. Buď odpovědí.